مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة، اليوم حنعمل بافاريا للكيتو دايت لمرضى السكر، هي سهلة وسريعة جدا، يلا الوصفة جوز الهند، تلاتة كوب ونص، 250 جرام نطحن جوز الهند في أي خلاط متوفر عندنا حتى يصبح رطب، مثل هيك لازم يكون، زبدة زائبة، 50 جرام، حوالي تقريبا ربع كوب، بيض عدد أربعة. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. بيكربونات الصودا أو صودا الخبز معلقة صغيرة. ما يكون كتير. بديل السكر ستيفيا معلقة كبيرة. التحلية الكمية والنوع هو اختيار حسب نظامكم الغذائي. ممكن بشر البرتقال أو الليمون أو وضع الفانيلا. تقليب المكونات جيد. مثل هيك لازم تكون ممكن نستخدم اي قالب متاح عنا المهم انه يدخل الفرن انا هستخدم هذا دهن القالب اي نوع من الدهون او وضع ورق الزبدة ممكن وضع القليل من اي نوع من الفواكه يكون مناسب لنظامكم الغذائي هو اختياري انا ساوضع معلقة من التوت الازرق ملاحظه عدم وضع كميه كبيره من الفواكه حتى لا ينسكب سوائل على الكيك يختلف المكونات معكم تشغيل الفرن مسبق من الاعلى والاسفل 180 درجه مئويه نوضع الكيك في الرف الاوسط لمده 30 دقيقه او حسب نوع الفرن يفضل فحص الكيك باستخدام عود الاسنان للتاكد من النضوج هذه المكونات بعد ثلاثين دقيقة بنغلق الحرارة وبنخلي الكيكة في داخل الفرن لمدة ثلاثين دقيقة للحصول على قشرة خارجية هذا هو اختياري يفضل وضع الكيكة على الشبكة حتى تبرد تماماً بعد ما تبرد نضعها بالتلاجة أفضل للتقطيع شايفين كيف شكلها وشايفين كيف القشرة الخارجية مثل هيك إذا انتم حابين يكون لها قشرة خارجية شكلها هي كتير روعة ومميزة نعمل الشوكولاتة واحد لتر حليب جوز الهند أو أي نوع حليب نباتي من الممكن استخدام أي نوع حليب حسب نظامكم الغذائي من السهل صنع حليب نباتي في المنزل سأوضع رابط ثلاث وصفات حليب نباتي تحت في صندوق الوصف نسخن الحليب على حرارة متوسطة نوضع 2 معلقة بديل السكر ستيفيا أو أي نوع تحليه هو اختياري حسب نظامكم الغذائي النوع والكمية ثلاث معالق كبيرة كاكاو خام، ثلاثين جرام وبنحرك على نار خفيفة، يعني ما بنخليها تغلي، يعني تكون سخنة يعني قهوة سريعة الذوبان معلقة صغيرة، هذا اختيارها ولكن تعمل نكهة كثير طيبة بنحرك ممكن نوضع ماء الورد أو الفانيلا هذا ايضا اختيار، شوف ايش بتحبوا انتو، الفانيلا أو ماء الورد حسب ذوقكم بنحرك نوضع 50 جرام اجار اجار او جيلاتين موجود عند العطار اي نوع جيلاتين او اجار اجار نتركها حتى تبرد لمده نص ساعه تقريبا بعد ما وضعت الكيكه بالثلاجه ممكن اقسمها الى اجزاء صغيره نوضع شوكولاتة وبنعمل طبقات الموضوع كتير بسيط وكتير سهل ممكن نوضع ورق زبدة أنا وضعت ورق زبدة يعني مش ضروري يعني ورق الزبدة ولكن أنا عشان التصوير عشان يكون كل شيء كل شيء سهل قدامي أمام الكاميرا نوضعها بالتلاجة حتى يتماسك تماما يعني لمدة أربع ساعات تقريبا هذه المكونات إذا أنتم حابين تأخذوا صورة للمكونات هيك أصبحت جاهزة بعد تقريباً أخذت أربع ساعات كتير هي روعة ومميزة وبسيطة بعد هيك ما في حرمان للكيتو دايت ولا لمرضى السكر والأخص للأطفال شايفين كيف شكلها ممكن إحنا نزينها أيضاً بالمكسرات أي نوع مكسرات حسب ذوقكم بتحطوه. مكسرات ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة او اي وصفة تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص. ما في مكونات تناسب كل الاشخاص. <تصفيق> خلينا نتذوقها الله، الله، صراحة الطعم مذهب أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت التعليقات لأنه رأيكم كثير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى أشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل من شان كل جديد في أمان الله